بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قبل اي حاجه حبيبي لو كنت لسه ما اشتركتش في قناتي استاذنكم تنزلوا تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان توصلكم كل الفيديوهات اللي انا بقدمها النهارده باذن الله هنتكلم عن موضوع نعمه حسنين اول حاجه نعمه حسنين يا جماعه اللي يعرفهاش هي بنت بلوجر على يوتيوب وكانت مش محجبة كانت بتعمل فيديوهات الاول على تيك توك وغنى وكده وبعد كده اتحجبت وعملت قناة على اليوتيوب فيها محتوى ديني خواطر دينية يعني خواطر دينية قليلة يعني الفيديوهات بتاعتها مش كبيرة يعني بس هي عندي 24 سنة من كم يوم اا ايه طلعت صور لها انها اتجوزت ماشي الف مبروك بس بعد كده اكتشفت او ايه لقيت بتقول في تعليق بيقول لها اتجوزتك ايه وصاحبتك مش عارف ايه انا ما استقعبتش يعني الموضوع فدخلت و ايه على ال... على ال... على جوجل وبحثت وكده لقيت تصريح لي بيقول يا جماعة ده مش بيقول صاحبتي هي مش صاحبتي هي انا تعرفت عليها منه هو وبيقنا أصحاب ومش عارف ايه وكده وربنا ريت عشان نصيب عشان نكون عائلة واسرة والكلام الهبل ده انا بصراحة صدقت وعملت فيديو بالموضوع ده وكان اطلعت وقلت يا جماعة دي مش صاحبتها ودي نفس الكلام اللي انا قريته بعد كده لقيت الزوجة الاولى نشره تعليق ليها بتقول لوحدة على الجروبات يعني بتقول لوحدة ما تسقش في حد وانا ما يعني تسقش في حد وما تخش حد بيتك على اصحاب كده وبعد كده قالت انا وثقت في واحده مشهوره على السوشيال ميديا بلوجر وكده يعني مش بلوجر مشهوره على السوشيال ميديا وخطفت جوزي وكانت بتاكل من اكلي وكانت بتقول لي جوزي يا عم أنا مش باع الزوجة الأولى من المسؤولية هي برضو مشتركة في الموضوع ده لأن جماعة مش أي حد ندخله بيتنا مش أي حد نقوله له أسرارنا والزوج برضو غلطان إن هو يبص الوحدة تانية غير مراته الاهل كمان اهل الزوجه الثانيه اهل نعمه أنتي يعني كان ام الاب رضيو بالسايب بحاجه زي كده ايه اللي يستدعي ان واحده تقبل ان بنتها تتجوز واحد متجوز أنتي ترضيها على نفسك ترضيها ان جوزك يدخل عليكي بواحده تانية اظن ما ما ترضهاش يبقى ليه ترضى ان بنتك تدخل على واحده تانية تهدم بيت واحده نقطه ثانيه كنت عاوز اتكلم فيها برضو موضوع ان الشر محل الاربعه وان ده الله ربنا ماشي ما قلناش حاجه لا تعادل فواحده ما فيش راجل يهدل وقال برضو ربنا قال ايه ان اللي ما بيهدلش بين الاثنين بيجي يوم القيامه شقه ومائل ده معناه ايه معناه ان الموضوع مش سهل ما تستسهلش وتقول شرع ربنا ومش عارف ايه انا برضو يعني الزوجه الاولى صعبان عليا جدا انها برضو مش عايزه تهدم بيتها عشان عيالها عشان عيالها ما يتربوش بعيد عن ابوهم او كده في تضحيه بس في انانيه من الزوج وانا نية من الزوجة الثانية. ودي دي ردود الزوجة الاولى. الكلام اللي كانت قالته. آه نية كان بتنصح واحدة ما تسقش في حد ما ندخليش حد بيتك. و... و... نعم يعني بتنصحها مش اي حد يدخل بيتك. وهي لما بتقول لها انا دخلت واحدة بيتي وكانت مشهورة وكده. وكانت بتقول لجوزي يا عمو. الناس مستغربة مش متوقعة. وبعد كده لما رح وقال لها ورفضت رح خطبها. يعني انتهى الاستفزاز. ولو ما اشتركتوش في قناتي ياريت تشتركوا في القناة لو عجبكم الفيديو اشتراك وشير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.